اشعلوا جمر المباخر للضيوف وخلوا الدلال في المحفل تطوف مرحبا واهلين مئات الالوف بالحضور اللي لفونا سالمين بالحضور اللي لفونا سالمين اشعلوا جمر المباخر للضيوف خلوا الدلال في المحفل تطوف اشعلوا جمر المباخر للضيوف خلوا الدلال في المحفل بلد بنت الحساب تدرى الفدو يا جماهير الحفل قوم العبو مرحبا والله يا حي من حضر يا هلا يا مرحبا يا مسهلا للضيوف تقدمه تدروا غلا التحية طبعها منذ الصغر والله ادي مرد طول العمي واعتزي بإخوانك تدروا البشر هم دراء كل أهل وقفات يشيلون الثقه، أهل عزوة الشجعان لا ترى الحسى، للفخر والمجد هم متواردين للفخر والمجد اشعلوا جمر المباخر للضيوف خلوا الدلال في المحفل تطوف، ارحبوا ثم ارحبوا ثم ارحبوا اجبرت بنت الحسن تدرى البدو يا جماهير الحفل قوم العبو مرحبا والله يا حي من حضر يا هلا يا مرحبا يا مسهلا للضيوف تقدمه تدروا غلا التحيه طبعها منذ الصغر والله ايدي مقدره طول العمي واعتزي باخوانك تغوم البشر هم ذرات اللي يحلون العقد الان وحصريا استديوهات همسة فرح